අපේ YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධලා ඉන්න යාළුවෝ දෙනාට අදත් අපි ආවලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් අපි අද ගෙනාවා වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනනම් ඔයගොල්ලන් පුළුවන් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු ගලේ විහාරය. එහෙම නැත්නම් ගලේ පන්සල, එහෙම නැත්නම් ගල මුදුන විහාරය කියන මේ ආගමික සිද්ධාස්ථානය පිළිබඳ. බෞද්ධ ආගමික සිද්ධාස්ථානයක් වෙන මේ තවමත් ඉති කරමින් සා සංවර්ධන කරමින් පවතින ස්ථානයක් කියලා මුලින්ම කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබත් මේ මෙම විහාරයේ පරිසරයේ එයි අලංකාරයට කිසිදු හානියක් සිදු නොකර ඔබගේ වන්දනාමාන ඉතින් මෙතනට එන ඔබට ආසන්න වශයෙන් අංශක 300ක පමණ වපසරියක් එකවර බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙහි නැගිනහිර පැත්තෙන් ගත්තහම උගලන්න බලාගන්න පුළුවන් මඩොල්සිම දැවうま. ඒතකොට මේ පහළම ප්‍රදේශයේ විශාල කුඹුරු යායවල්, ඒ වගේම ගෙවල් ඕගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුඩා ඇලප ඇල මාර්ගයක් බලා පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඊටම කුඩාවට තමයි පේන්නේ. මොකද මේ තරම් තමයි මේ පන්සල පිටතලා තියෙන්නේ. ඉතින් එක පැත්තකින් කහට රූපවත් තවත් ප්‍රදේශකින් බදුල්ල ප්‍රදේශය, තවත් පැත්තකින් මීගහකිවුල ප්‍රදේශයත් එකවර ඕගොල්ලන්ට මේ මේ ස්ථානට අවුත් පුළුවන්. එද මේ ස්ථාnte න ඔබකින් කරන්න තියෙන ইলීම තමයි මේ විහාරයේ ගෞරවය ආරක්ෂා වෙන විදියට මේ ස්ථානයේ හැසිරෙන්න ඔබ තවත් එක ට්‍රිප් එකක් කරගන්න එපා මේ ස්ථානයේ පැමිණෙන එක තවත් එක් විශේෂීකරණයක් වන්නේ මේ ස්ථානයේ පැමිණ ඔබට ඔබට අවශ්‍ය ිතමත් අලංකාර ඡායූප ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවා ඉතින් ඒකත් බොහොම ප්‍රවේශමෙන් කරන්න මොකද එකක් වටේ තිබබට ඔබර්චය රූප ගැනීමෙදි ඔබේ ජීවිතේමත් දැඩි අවධානයකට ලක් වෙන පුළුවන්. මොකද මේ විශාල බෑවුමක් තිබෙනවම. එම නිසා ඔබ හිතා කල්පනා කරවි ඒකට ඒතුත් උඹර සිදු කර ගැනීම ංකාවි ලස්සන ස්ථාන වවෙත ගිෙනෙන් මේේ බලාපොළොත්ති දිනට සමුවණ. वहහම ස්තුති.